السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو جديد لشقه للبيع متفرع من شارع شهاب موقع مميز عماره مدخل فخم واتنين اسانسير متفرع من شارع شهاب قريبه جدا من شارع شهاب موقعها تحفه بنبدا اول حاجه ده باب الشقه وعندنا هنا على ايدنا الشمال الاول حمام الضيوف شقه مساحه 200 متر الدور الثامن العمارة فيها اتنين اسانسير فوقيها ادوار شقه مسجله شهر عقاري اتفرج على الفيديو والتفاصيل كلها كامله هتلاقوها اسفل الفيديو الشقه ممكن تتباع بالفرش او من غير ده الريسبشن وميزه ان الشقه كلها علي الشارع بالكامل ده الشارع ده عندنا كده مساحه الريسيبشن هنخش على الجزء طريقه التوزيع اول حاجه هنخش على الغرفه الاولانيه بعد كده هنطلع على البلكونه الخاصة بالغرفة البلكونة مساحتها حلوة ميزة ان الشقة مش مجروحة خالص هنخش نكمل في الطرقة عندنا هنا المطبخ نرجع تاني للطرقة عندنا هنا الغرفة التانية وفيها بلكونة بردة ميزة ان الشقة كلها بالكامل غرف وريسبشن على الشارع موقعها مميز جدا ادي حتي غرفة النوم التانية نفس الوضع هنخش هنا على الغرفه الثالثه بردك على الشارع بعد كده هنخش على الحمام اللي بيخدم ثلاث غرف اتمني لو الفيديو عجبكم متنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير علي اد عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس تزور مننا حلقات كتيره وفيديوهات ان شاء الله عن شواطئ وحفه بإذن الله اتمني ان هي تحوز رضاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته